ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کا بٹن دبا اور بیل آئکن کا بٹن دبانا بالکل بھی مت بھولے گا